Bé, sí. Avui s'acaba una fase que es remunta a l'any 95 quan l'Ajuntament de Viladecà ens va apuntar a la nau de l'Ermita i va encarregar al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona la redacció i direcció del projecte. Al llarg d'aquests anys han passat molts professionals que han anat deixant la seva empremta científica sobre aquest espai. Que si bé és petit, Henen an guan a dimensions ha estat molt complex i laboriós. El seu Aquesta el seu... recuperació té bueno, una història llarga de 25 anys en el que des del principi es va ajudar des, de, des del nostre departament a a recuperar sab no, exactament la història d'aquesta ermita eh, i avui tenim tot un coneixement no, so, bueno, molt profund del que va passar des de que es va constituir fins a la data d'avui. sempre en eh, pensant que és important conèixer la nostra història, conèixer a, a, no, el que' on venim, a, sobretot per preparar a les nostres a, noves generacions en el present i sobretot en el futur i que no perdem la memòria no, eh, col·lectiva. Sí. L'Hermita ara formarà part de tot un recorregut explicatiu d'aquest patrimoni del Delta i en especial del, del patrimoni de, de Viladecans. Hem d'intentar també, ara hem de fer projecte mossogràfic per tal de recuperar d'alguna manera que es puguin visualitzar les pintures. Segurament aquí buscarem un, un sistema com el que s'ha fet amb esglésies romàniques com a, Boi, a Taüll, per exemple, que, que pugui, mitjançant noves tecnologies i, i, i, i poder representar aquestes pintures perquè és l'element segurament més captivador i més, i més interessant també que es pot mostrar al públic. I per tant que tots els ciutadans i ciutadanes de Viladacans puguin conèixer això. L'edifici, si no tancat i abandonat, cada cop es va degradant més, no només des del punt de vista arquitectònic, sinó del punt de vista del significat una ermita de la Mareu de Sales en tota la història llarguíssima que té, doncs el, el seu, la seva destinació bona és que estigui oberta per els fidels de la població i també per totes les persones eh, aimants del paisatge o, o de la cultura o de la història. Per tant, bàsicament, és un molt bon dia, una bona notícia.